الشارع جاي تمشي فيه يا اخي مو انا همي بحصه، ولذلك يمشي بالشارع وانت صاير تمشي بالوسطة. لا انت ما في يمنا ولا ماخذ يصير. يا اخي انا مستعجل، انا دقة هي هذه الشارع وانت واقف في شارع حاجز الشارع ليه؟ حط عرباتك حافظتك في الشارع، ليش؟ انت الناس يا اخي، انت تأذي الناس. مو الرسل مو اكبر اقرب سيد ممكن، لكن انت ماخذ حاجز في الشارع، وهذا حاجزك متر ومتر الشريعة تقول: إمامك الأذى عن قريب، أنت جاتك الناس وإذا ما أنت صح فقير ايه؟ بس جاتك الناس يا أخي، يا إخواني الشريعة لا تتعدى عن رصيد إلا إذا كان هنا الحاجة منتهية، أما إذا ضايقت الناس أنت آثر، أنت آثر، لأن الشريعة تعلمنا أن نحترم القانون وأن نحترم قوانين الناس فلا بد ان الجميع ان يقوم به